Hello, hello, ők sziasztok, gondoltam hogy egy picit bejelentkezem ide a csoporthoz, hiszen már elég rég voltam élőben, egy pár videót mostában megosztottam veletek, hogyha lehet jól felkészülni a vizsgákra, illetve hogy milyen tippeket ajánlok nektek. Nos, hogyha valaki van itt élőben, akkor az nyugodtan kommentelhet, hogyha van vagy ha bármilyen kérdése, ugye a TELC nyelvvizsgával kapcsolatosan, közben itt néztem, hogy működik az adás rendben, Nos, a mai kis bejelentkezésemnek egy fontos célja van, hogy szeretném nektek bemutatni, prezentálni a telc vizsgát, magát a szóbeli részét, és azon belül is most egyelőre csak azt a részt, amikor a kontakte offnálméről van szakkapcsolat felvételről. Most minden héten szeretnénk nektek hozni egy videót, egy ilyen ráadásul egy élő bejelentkezést, hiszen ez sokkal jobb, mert itt van lehetőségetek ugye kérdezni. Bármi, ami nem világos, azt akkor fel tudjátok tenni kommentben. Nos, tehát ma megnézzük egyáltalán, miből áll a telt szóbeli, illetve a nulladik fadatig fogunk eljutni. Az nem más, mint a kapcsolatfelvétel, aminek már nagyon-nagyon fontos szerepe van a vizsgán és meg el is mondom, hogy miért. Úgyhogy, ha valakinek van kedve, tartson velem, illetve tudjátok majd nézni. Nos, látom, hogy működik a rendszer, úgyhogy én akkor bele is vágok, lehet majd bátran csatlakozni, illetve. Kérdezni is. Nos, ugye a TELC, most a B2-es TELC szóbeli vizsgáról lesz szó, hiszen legtöbb ember ugye a B2-es vizsgára megy, pedig már A2-es és B1-es nyelvtudás is nagyon jó, viszont nagyon sokszor a követelmény már akár egy elismertetéshez, egy diploma külföldi elismertetéséhez, akár a magyarországi diplomák megszerzéséhez, tovább tanuláshoz, vagy munkavállaláshoz is már a B2-es ugye várják, illetve ezt kérik, igénylik tőlünk. Nos, tehát szóberén alapjáraton ugye négy feladatunk van, ez a négy feladat pedig a nulladik feladattal indul, ami a kapcsolatfelvétel, amit ma ki fogunk vesézni. Utána a másik feladat a prezentáció, a harmadik a diszkuszión, és a negyedik a problém, lőzünk. Most ezekről még nem, majd az elkövetkezendő hetekben lesz szó, hogyha valakinek van kedve, nyugodtan tartson velem hétről hétre, vagy vissza tudjátok nézni itt a Live-ot a Facebookon is, mert nagyon sok újdonságot, meg nagyon sok belső infot fogok elmondani. Aki még nem ismer, címel Zoltán vagyok, nyelvvizsgáztató, több vizsgaközpontban már 6 vizsgaközpontban, tehát jelenleg is vizsgáztatom például hogy tetsz, vizsgaközpontban is, úgyhogy nagyjából tudom, hogy mi töltögnik a lét, mire kell odafigyelnetek, ezért szerintem ez mindig jó, hogy egy vizsgáztatóval készültök, vagy egy vizsgáztató mondja a saját tapasztalatait, mert bármilyen jó könyv lehet, bármilyen jól le lehet írva a vizsga, de ezért ugye ez mindig az életben, az élő vizsgahelyzetekben derülkö, hogy mi az, amit elvárnak, mi a gyakorlata ennek az egész dolognak. Nos, a tetsz, szó egy páros vizsga, tehát nagyon fontos, hogy ugye mindig párba vagytok, pró-kontrája van ennek, de aki ugye itt van a csoportban, az hogy emellett döntött, illetve ezt szereti. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy az eddigi vizsgákkal ellentétben ugye egymással kommunikáltok. Tehát ketten vagytok bent, két vizsgázó van bent, illetve a két vizsgáztató. Mi, vizsgáztatók, csak levezetjük a vizsgát, tényleg, tehát mi nem fogunk nektek feltenni. egyetlen egy direkt kérdésem, mi csak motiválunk benneteket, hogy hajrá, gyerünk, illetve természetesen a vizsgát vezetjük, mentoráljuk a vizsgát. Innentől kezdve, hogy a ti csak egymással beszélgettek, sokszor még szólunk, hogy ránk se nézzetek, tehát még azt is jelezzük, hogy mi itt se vagyunk, Nyugodtan ti egymással el tudtok cseverészni, úgymond egy kellemes csevej tudtok kialakítani, hogyha igazi nyelvtudással rendelkeztek. Ami lényeges, hogy ugye azért nekünk csak annyi a szerepünk, hogy mentoráljuk, illetve természetesen értékeljük és pontozzuk a teljesítményeket. Tehát, mintha itt tényleg mi hátradőlnénk a karosszékünkbe, és nektek marad a fadat, hogy megoldjátok őket. Nos, ez ugye egyfelől pozitív, nagyon-nagyon kevés szerepközösség van a tanára, Tényleg az elején a bemutatkozó rész, de azt se a tanárral csináljátok már, nincs alá fölé viszony, nincs ez a hierarchia, nem kell mondjuk esetleges, egy tanár nehezebben kérdez, nehezebb vagy magasabb szinten teszi fel azt az adott kérdést. Úgyhogy van ennek pro kontrája ugye a kontrának mondhatnánk, hogy nem tudod soha, hogy leszel együtt, ha egy nagyon kukkatanlóval, vizsgázóval, ugye az annyira szerencsés, vagy ha valaki ezerszer jobban pörög és sokkal magasabb szinten van, mint a b B2, az annyira szerencsés, hogy itt a nyelvizsgák kapcsán. Ami nagyon fontos, hogy a páros vizsgálól van szó, hogy a teljesen külön értékeljük a teljesítményeteket. Tehát ne nyugodj meg, hogyha a párod nagyon jó volt, te viszont tényleg se képse hang, mert ez természetesen úgy, úgy vezethet a bukáshoz is. Nos, de te persze, nem ez a cél. Külön kell vennünk a Magyarország és a külföldi vizsgákat most már, mert a magyar szokszabályom, a magyar nyelvsgiakritációs központ a változtatott az eddigi bevált szokásám, és most már, ugye, muszáj, elérnetek minden szinten 40%-ot, illetve Magyarországon ugye a hallott szövegértés is, a szóbeli vizsga része lesz. Ez csak Magyarországon van ilyen gyakorlat. Külföldön maga a szóbeli vizsga az csak tényleg a vizsgabizottság előtt prezentált feladatokból áll. Magyarországon hozzácsapjuk a hallásértést is, kinek pro, kinek kontra, ez is megint kikik döntse el. Nos, ami nagyon fontos még, hogy Magyarországon, hogyha mondjuk az írásban is vizsgát sikerül, vagy csak a szóbeli, akkor az neked örökre megmarad, azaz egyfele. Még külföldön ennek a létjogosultsága csak egy évig tart, tehát egy évig vagy jogosult a másik felét megcsinálni, utána sajnos mind a kettőt meg kell ismételned. Úgyhogy ez mondjuk egy pluszpont Magyarországnak, illetve hát ugye a, a külföldi országoknak, vagy egyéb nemzetközi vizsgáknak, vagy a nemzetközi vizsga partnereinek, hiszen külföldön sajnos egy év után elveszik. Tehát ott azért nagyon fontos, hogyha mondjuk elmész egy komplex vizsgára, mind írásbeli, mind szóbelire, akkor ha az egyik fele van meg csak, akkor egy éven belül legalább meg kell próbálni megcsinálni a másik felét. Bár azért ez ugye motiváló is. Nekem még hajdonál, mikor kezdtem tanítani, pont az életem első vagy második, pontosabban már nem sem emlékszem, tanulója volt az, aki egy 40 éves hölgy volt, és képzeljétek el, hogy 20 éve, 19 évet várt a nyelvvizsgával. Tehát lediplomázott, és onnantól kezdve, ugye nem kapta kész ez a diplomáját, akkor még nem volt időhöz kötve, hogy meddig kellett megcsinálni, és onnantól kezdve 19 év múlva keresett fel engem, hogy leszeretne most már vizsgázni, körülbelül egy bő év alatt felkészültünk a nulláról a b szintig, és le is vizsgázott, és 20 év után kapta készhez a nyelvvizsgáját, illetve nem a nyelvvizsgáját, a diplomát, a nyelviska fejében, de soha nem dolgozott a szakmájában. Vegyészmérnök volt, és egy cipőkészítő cégnél volt ilyen HR, és a később a logisztika területén. Na mindegy, csak így mondom, hogy valaki ennyire elhúzza, tehát ez se jó, ez se feltétlenül jó. Hello Évi, közben látom, hogy itt vagy. Nos, amit tehát akkor szeretnék mondani, ennyit az általánosságban a szóbeli részéről. Nagyon fontos összességében elmondani, hogy a kontaktaufnál, mert ugye a kapcsolatfelvételről fogunk ma szóval beszélni, vagy fogok már nektek beszélni, ez ugye a nulladik falat. Azért mondom így, hogy nulladik faldat, mert igazából három pontozott rész van, ezt a részt nem pontozzuk. Itt ugye nem lesz pontozva, viszont nagyon-nagyon fontos, tehát nagyon-nagyon fontos, hogy milyen benyomással mész oda a vizsgára, és hát a tanár, sőt a vizsgáztató is ember, <gül> nagy meglepetésünkre, és őt is be lehet befolyásolhatjuk, vagy őt is befolyásolhatja ez a jó fellépés, vagy éppen a kevésbé jó. A lényeg az, hogy a kapcsolatfelvétel körülbelül egy fél és egy egyperces kis monológ saját magadról. És sokszor ez a legnehezebb rész, hogy az első pillanatban megszólalni, nem megijedni se a vizsgáztatotól, se a vagy a vizsgálpárodól, Azért nem mindig a legegyszerűbb faldat, hogy elsőként megszólalni egy vizsgám. Azért is van ez a kis nulladik faldat, a kapcsolatfelvétel, hogy ezt még nem pontozzák. Ha besülsz, ha nem tudom, én nem tudsz úgy ráhangulódni a dolgokra, akkor sincs gond. Ugye ez még egy nulladik feladat. Ugye ez annyira nem nagyon gáz, vagy nem annyira nagy probléma, viszont ez tény, ahogy mondtam, hogy ez nagyon befolyásolja azt, hogy mondjuk a ebben milyen teljesítményed lesz. Tehát a nulladik feladatnál próbálj meg otthon gyakorolni, egy percig magadról beszélni. Most lehet, hogy azt mondod, hogy jaj, Zoli, hát ez semmi, egy percig tudok. És aztán rájössz, annyira nem is. Tehát nem is olyan könnyű magunkról. Akár a saját anyanyelvünkön is, ugye nagyon nehéz, csak egy percet beszélni magunkról. Nem annyira könnyű, mert nagyon, vagy túl sokat akarnál mondani, és nem tudsz megállni egy perc után, amire nem lesz lehetőséged, mert ott a vizsgáztatók úgy leintenek, hogy csak na, vagy túl keveset, hiszen nem tudsz mit csinálni egy percig, úgy érzed. Úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy otthon gyakorold, szó szerint, akár a tükör állva, ki vagy, mi vagy. Mindjárt megbeszéljük azt is, hogy mit kell tartalmazni egy ilyen kontaktauknál, mert esetén ennek az önálló monológnak. Egy jó kezdés nagyon-nagyon jó lehet egyébként a későbbiekben is. Tehát azért fontos itt a telc a nulladik fadat is felkészülni, mert hogyha igazán oda teszed magad, akkor már tényleg egy nagyon pozitív benyomást kapnak rólad a vizsgáztatók is, és innentől kezdve, hogy szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogy nem ilyen ö, nyögvennyelős a sikerül bemutatkozásod, hanem tényleg oda tetted magad, sokkal pozitívabban állnak hozzá, sokkal kellemesebb lesz utána, maga az egész beszélgetés, az interakció. A közvetek is, és illetve a is másképp tekintenek rátok, illetve rád. Amiről beszél, amiről miről beszélj ebben a kapcsolatfelvételben? Ugye a kapcsolatfelvételnél kb. fél és egy percben, tehát nagyon kevés az idő, úgy tűnik, de elmondhatod, hogy honnan jössz. Ugye a külföldön élőknek azért nagyon javasolt, hogy mondd -e, hogy honnan jössz, mondjuk hol születtél, egy picit beszélhetsz ugye önmagadról, gondolok itt a végzettségre, a mint jelenlegi munkahelyedre, a szakmádra. Természetesen nem kell elmondani, hogy tennap alacsintasütöttél, vagy hogy nem bírtál reggelizni, mert olyan stresszig vagy, vagy bármi. Tehát az ilyen részletekben menően nem kell bemutatkozni. Egyszerűen magadról egy pár információt, vagy alapvető információkat, utána a szabadidő hobira, vagy mit szeretsz csinálni, mi az, amihez jobban van kedved, milyen tevékenységeket szoktál űzni, hogy éppen szabad vagy, illetve természetesen, mivel nyelvvizsgáról van szó, nem maradhat ki a nyelvtanulás, egy pár szóval az arról, hogy miért fontos neked ez a nyelvvizsga, mihez kell egyáltalán a nyelvvizsga, maga a nyelvtanulásodról, önállóan készültél, tanárral vagy nyelviskolában tanultál. Tehát teljesen mindegy, itt nincs rossz meg jó válasz természetesen, tehát körülbelül ennyiről kell beszélni. Nem kell jobban belemenni, valaki belemegy, hogy van egy testvére, aki 16 éves, barna hajú, szemű, nem tudom én, most éppen buliba van vagy fesztiválozik, nem kell ilyen menni, csak magadról elég beszélni, természetesen, illetve hát, hogyha szeretnéd a pár szóban tényleg megemlítettel a családot, családi állapotodat, gyereket, stb., de minimálisan, hiszen egy perc, és ez igazából rólad szólna. Nos, ha megvan ez a bemutatkozó rész, akkor utána ez max. egy perc. De mondom, erre nagyon szépen fel lehet készülni otthon, és így le tudod pipálni a vizsgáztatókat. Tehát tényleg azt mondják, hogy na, ez a csaj, ez a hapsi, ez a krapek, ez a nő... Ez tényleg oda tette magát, ugye ez a lényeg. Tehát ez lenne a cél, hogy már a nulladik bemutatkozó résznél is tényleg hiába nem pontozzák, olyan jól nyomt, hogy tényleg azt mondják, hogy na, igen, akkor most figyelek. Nem, nem tudom én a vizsgáztató is, a elbabrál a tollával, vagy a cerkájával, azt mondja, hogy hú, itt ezért várok jó pozitív meglepetéseket. Végre valaki mondjuk a 30. aznap, és akkor végre valaki, aki majd itt teljesíteni is tud, vagy bemutat valami nagy ügyes kis prezentációt. Nos, ha mindez megvan, ami még nagyon-nagyon fontos, a bemutatkozó résznél, természetesen meg kell hallgatni a társadat is, és aktív figyelemmel kellene hallgatni, hiszen itt még feladat az is, hogy egymástól kérdezzetek. Na, no, ugye ez is nehezen szokott menni, ez sajnos a tanítási modellek miatt is hogy általában, hogy te mit csinálsz tanórám, válaszolgatsz a tanárnak a kérdéseire. Ugye a tanár kérdez mindig, Mit csinálsz, milyen volt a hétvégét? Mit gondolsz erről, hogy látod, mikor, stb. bármilyen kérdés feltehet? Ugye itt sajnos neked kell kérdezni, vagy nem sajnos, csak ugye ritka ez a helyzet, amikor a tanuló, a vizsgázó maga teszt fel kérdéseket. De ezért nagyon fontos, hogy a saját tanároddal is gyakoroljatok ilyen helyzeteket, ilyen szituációkat, hogyha már a vizsgára készültök, hogy te is saját magad feltenni kérdéseket. Ugye ez bármilyen szintnél igaz a teltre, ugye itt nagyon-nagyon fontos, hogy nem csak monologikus meg dialógusos fazlatokonak, tehát nagyon fontos, hogy tényleg egy igazi este kommunikáció, egy igazi interakció valósuljon meg közöttetek. Ez van a legámos a legfőbb cél, és ez a célja magának a nyelvvizsgának, is. Ezért nem velünk vizsgáztatókkal beszéltek, hanem ti egymás között próbáltok meg kommunikálni, minél nagyobb sikerrel lehetőleg. Tehát nagyon fontos, hogy körülbelül két-három kérdést, miután meghallgattad a társadban fel tudj neki tenni. Na, így csak kell magándetektíveskedni, így csak el rákérdezni, hogy elvált vagy, és miért? Vagy, és akkor hol a férjed? Hol a feleséged? Vagy, és az ex-eddel tartod el a kapcsolatot. Tehát semmi ilyen nagyon mélyre menő gondolatokban meg, nem tudom én, itt tényleg nem kell játszani, hiszen nem ez a fadat. Egyszerűen csak megkérdezed, hogy beszél egy másik nyelvet, vagy mivel ilyen jól beszél németül, remélhetőleg, volt -e már mondjuk Svájcban, Németországban, Lichtesteiben, vagy miképpen szeretném mondjuk kamatoztatni a nyelvtudását. De egyszerűen meg lehet kérdezni azt is, ha nem beszélt a hobbijáról, hogy valójában mit szeret csinálni oköny nyelvet tanul, de mi az, amivel még szívesen foglalkozik. Tehát ezek olyan ö, egyszerű kérdések, amiket megint otthon össze tudsz írni. Egy 10-15 kérdést összeírsz mindenféle hétköznapi témában, tehát mondom, magándetektíveskedés nélkül, és még mindig a kapcsolat felvételre összpontosítva. Jó, és akkor biztosan menni fog. Én ezt szoktam is ajánlani, hogy elsőként nagyon-nagyon jó dolog, hogyha saját magadról is egy kb. fél állnégyes lapnyit összeírsz, az bőven elég lesz az egy percre, sőt, még talán egy picit sok is, és akkor összeírod azokat, amelyeket fontosnak tartasz magadról elmondani, Természetesen figyelve abban, hogy a benne lévő mind szókincs, mind a az adott nyelvi szinten jelen esetben a B2-es nyelvi szinten legyen. Mert ugye nagyon egyszerű elcsúszni azzal, a későbbiekben majd, ugye már most itt még szerencség nem pontozzák, hogy nagyon szépen szerepelsz, csak éppen nem az adott nyelvi szinten, mondjuk egyen lentebb, rossz esetben még lentebb vagy. Jó, tehát szépen fel lehet ezt építeni, és erre is tessék időt és energiát szenni, hogy felkészülünk a bemutatkozó beszélgetésre. Mert ezzel egy nagyon jó pontot szerzel azonnal magadnak, tényleg egy jó benyomást tudsz szerezni, hogy az ember azt mondja, hogy na igen, ha, ezek itt majd most prezentálnak valamit, és biztosan, hogy felkelted az érdeklődésüket. Függetlenül attól, hogy ugye ezt nem értékeljük. Ami lényeges még, ha itt egy percről van szó, nyugodtan stopperelt. Én amikor már vizsgára készítek, amikor már nem csak fejlesztem a nyelvtudását az adott vizsgázónak vagy tanulónak, akkor stopptam rendesen stopperrel. a Telefonomon benyomom a stoppert, és gyerünk, egy percet van. Nagyon fontos, hogy ezt otthon te is nyugodtan megteheted, akár önállóan, vagy majd később, hogyha tanárral tanulsz, vagy ha már tanárral tanulsz, nyugodtan javasold neki, hogy te szeretnéd ezt bemutatni neki, illetve akár, hogyha összeírtad a fogalmazásolat önmagadról, akkor érdemes ezt mindig leellenőriztetni egy tanárral, megnézni, hogy tényleg megvan -e azon a nyelvi szinten, jó kis szófordulatok-e vannak benne, vagy vannak-e benne, illetve a nyelvtan megfelelően van-e benne prezentálva. De mondom, itt még csak minimális szinten, mert még mindig csak a bemutatkozó részről van szó. Ha minden ez megvan, akkor még arra kellene figyelned, hogy az egész tényleg szép kerek legyen. Elkezded az elején a kis életeddel, hogy hogy, hogy, hogy hívnak, ki vagy, honnan jöttél, mivel foglalkozol, mit tanultál, mi volt eredetileg a szakmád jelenleg mit dolgozol, hol dolgozol, hol élsz egyáltalán, illetve mit csinálsz, hogyha végre nem dolgozol, milyen szabadidős programjaid vannak, és a végén természetesen a nyelvtonásról is lehet mondani egy-két mondatot, vagy hogy mi a fráncnak vagy megyi ma itt, ugye, mi a célod egyáltalán, minek neked ez a nyelvvizsga, mit szeretnél vele, akár el lehet nyugodtan mondani, hogy szeretnéd elismertetni a diplomádat, vagy egyszerűen csak magadnak bizonyítani, hogy ez egy jó visszajelzés, vagy a munkahelykérte, vagy te saját magad önművelésből is tanulhatod, vagy hobbiként is a nyelvet, hát az is egy gyönyörű hobbi. Úgyhogy nagyjából erről szól, amit még ajánlani tudok ide a bemelegítő részhez, az nem más, mint hogy a párban gyakorlás, tehát hogyha van rá lehetőséged, akkor természetesen a későbbiekben nagyon-nagyon jó lenne, hogyha akár tanuló vagy a tanároddal együtt tudnátok gyakorolni, mert nagyon-nagyon sokat segítenem, hogyha tényleg már akkor is együtt tudtok gyakorolni, és fel tudsz neki tenni ö, fél, mindenféle kérdéseket. Jó, és ugye megvan ez a kb. fél oldalas bemutatkozót, hát egy-e egyharmad oldal is szerintem bőven elég egy ilyen A4-es méretben, de majd úgyis lesz stoppereld, aztán rejössz, hogy meddig jutsz el. Utána érdemes ezt a 10-15 kérdést is, ami a saját szemét érinti a vizsgázó partnerednek ezekre megfelelően felkészülni, hogy ne ott kelljen meg kigondolni. Most lehet, hogy azt mondod, hogy jaj, hát ez úgy is meg, tudok kérdezni, hát ez evidens, hát hogy ne tudnék kérdezni, hát már nagyon magas szinten vagyok, de ott az a stressz, ott ez az izgalmam, ott ez a fura helyzet, hogy négyen vagytok a terembe, két vizsgáztató, két vizsgázó, sokszor vannak hospitáló tanárok, akik ugye, amely most lesznek vizsgáztatók, úgyhogy innentől kezdve szerintem ez még esetlegesen ronthat a teljesítményeden, ezt elkerülve inkább te pöpec módon készülj fel, legyenek kérdéseid, és akkor innentől kezdve semmi nem fog váratlanul érni. És olyan pozitív benyomást tudsz ezzel kelteni, hogy tényleg a tanár is azt mondja, hogy na igen, ezek aztán itt biztosan jól fogják megoldani majd a prezentációt, a diskussziót, illetve a problémlőző Nos, ez az ajánlásom, akinek van kedve, már most elkészítheti ezt természetesen, függetlenül attól, mikor megy nyelvvizsgázni, akár két hónap múlva, fél év múlva, vagy egy év múlva. Előre el lehet ezt készíteni, és akkor csak szépen előkapod majd a fiókból a ihegyzeteidet és honnan tudod kezdve, bármikor tudod gyakorolni. Nos, ez lett volna az első ilyen kis ötletbazár fél, féle kis tippem, vagy ilyen live-om. van kedvetek, találsatok van a jövő héten is, akkor pedig megnézzük az első igazi pontozott feladatot, itt a tercán, a b 2 ami nem más, mint a prezentáció. Ugye, amikor egy adott témáról kell egy kis monológot, egy kis prezentációt tartani, és higgyétek el, ennek is egy csomó-csomó buktatója lehet. Nagyon sokszor ez egy, igazából azt mondhatnám, ez egy ajándék a telsz ugye hogy sok vizsgáztató és a központ nem biztosan, hogy nem biztos, hogy rajunk ezért a feladatért, fogalmazdunk szépen is, demokratikusan, de nektek nagyon jó. A vizsgázóknak viszont egy nagyon jó feladat, és nekem ez a lényege, hogy nektek számotokra ez egy nagyon jó feladat, viszont nagyon könnyű elcsúszni rajta. De ne hagyj ott 25 pontot. Tehát ez a vizsgának majd az egy harmada lesz, a 75-ből 25 pontot olyan könnyen meg lehet szerezni, hogy felesleges ezt elrontani. Úgyhogy ha valaki tényleg vizsga közelben van, pár hónap, fél év, 7-8 hónap válasz el a vizsgától, Feltlétlen tartson velem a jövő héten is, hiszen akkor fogom bemutatni nektek az első igazi, pontozott, teltes vizsgafadatot, ami nem más, mint a prezentáció. Tartsatok velem jövő héten, addig is mindenkinek jó tanulást és jó vizsgárakészülést. Csősz!